<صفيق> اذا نستضيف المدربه والمؤطره الرياضيه بمدينه برشلونه ب بي... جهه كاتالونيا بإسبانيا اللي غاتكلمنا على يعني إنجاز الرياضي ديالها في ديال إسبانيا والمناسبة ديال التكريم ديالها في هذا الحفل ديال اختتام موندياليتو على العرائش بمدينة العرائش. السلام عليكم، عكم هين العواي بنت مدينة العرائش اللي مقيمة في مدينة إسبانيا مدينة برشلونة مطار بالضبط لاعبة ومدربة كرة القدم. ضافه هذه جوردين نعم. الاستضافة من على بنت من كلاعبة كره القدم في مدينة إسبانيا اللي ديالها وهذا Qué presenta ese esquema en nuestra ciudad de La La verdad que esto es muy bonito. Estoy muy contenta que esté aquí con nosotros y ahí también estoy muy encantada. es que puedes decir eh, a, a todos los eh, deportistas de La Lache? la verdad que lo digo estoy agradecida que estoy con, con ellos y lo deseo mucho suerte y felicidades y sobre todo sobre la sociedad deportiva del del de, de, club de La Láchita sí Chabolas sí jóvenes eh, eh, de La juventud eh, qué, eh, qué lo puedes decir que bueno que se animan un poquito que La Láchita es muy bonita tiene mucho deporte tiene mucho... لا لا انا لا